أنا هذا هو آخر جزاء لك يا أه. مصطفى الممري لما عرفت إني أحبك وشفتك في قلبي إني أحبك وأموت فيك قمت تتعروس و... و, وما قصرت وفجأة كذا بدون حتى ما تكلمني وتقول لي إنك راح تتعروس قولي قولي إنك راح تخطب وإنه راح تتزوج ما عرفت إلا الأمس كنت تقولي من قبل إنك تخطب وتتزوج حتى بطل ريقي، وإني ما راح أقصر معك والله، بالذي تبغاه، بالذي تبغاه، فلوس؟ أعطيك فلوس عيوني، تبغى فلوس؟ أعطيك، تبغى أفضل فنان في صنعاء؟ والله أعطيك عيوني، أعطيك أجمل فنانين اللي تبغاهم، هكذا اختار فنان اللي تبغاه وأعطيك موجود في صنعاء ولا لا؟ أعطيك عيوني. كم معاي وصف المومري، تبغى قاعة؟ أعطيك قاعة، أفضل وأفخم قاعة تبغاه أعطيك، هون بس هون يسموها ما يسموها قاعة، بس صناي يسموها قاعة، تبغى السيارة؟ أجمل سيارة إللي تبغاه والنوع إللي تبغاه، وألفين وعشرين وجديد، أعطيك، عيوني ذا. تبغى أي شيء ثاني عيوني لك، بس أبغى منك شيء واحد بس، تري واضح يعني؟ أنت فاهم؟ شكرا، <تصفيق> يا ليت يا وافق إنه يعطيني بس، وأبكتك <تصفيق> وأنكبك وأسكبكتك وأنتكبتك ليس الكل وانما البعض من الكل ما نشيش نعم الكل بعضهم يعني ما لهم شيء اما الاغلبيه اللي يطلع يفتح لك اغنيه ويحرك لك فساعات معزه شيء معاكم هذا معاكم فكره ولا شيء بسرت قبل يومين واحد في التيك يمني المشكله انه يمني واحد فتال فتال والله ان كلمة فتال قليلة عليه فتال الكلمة الفتالة الكلمة الفتالة قليلة علي يعني اقول فتل اشتي ارجم الفتالة لا فوقه والفتالة بتقول ماشي يا مهدي ماشي ما انا انا انا صغيره على الفتار هذا كبير شيء كلمه اكبر انتم داري ما تناسبه من كلمه فاعل عيونه عدسات ومبتر وشعر سلس هكذا ساعة البنات متمخنف وباقي متمخلفين خيرات باقي خيرات ويمني فك get za sweet